Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні в Ізмирському прикордонному загоні підбуваються підсумки про результати службово-бойової діяльності Ізмирського прикордонного загону за 2022 рік. Доводить коротку інформацію про наші здобутки перший заступник начальника загону, начальник штабу, полковник Володимир Галицький. Прошу вам слово. доброго дня, панове журналісти. Мабуть, вже традиційно хочемо довести до вас основні результати оперативно службової діяльності Ізмаїльського прикордонного загону. Незважаючи на повномасштабну війну Росії проти України, ізмаїльський прикордонний загін продовжував виконувати свої завдання за. Призначенням в основному обстановка характеризувалася збільшенням пасажира транспортного потоку, а також порушеннями чинного законодавства з прикордонних питань. Що характеризувались спробами порушень державного кордону особами віком від 18 до 60 років, як не приклею це казати, ухилянти від військової служби. Щодо пропускних операцій, за рік пропущено полтора мільйона осіб, 400 транспортних засобів, не пропущено біля однієї тисячі осіб. Виявлено в пунктах пропуску підроблених документів 135 недійсних документів, 305 чужих документів. 2. Щодо безпекової складової виявлено зброї 8 одиниць, боєприпасів 301, наркотичних речовин та інших прикурсорів 22 кілограми. В пунктах пропуска також виявлено та затримано товарів та вантажів на загальну суму понад 100 млн грн. До нараховано митних платежів на 166 тисяч гривень. Адміністративна юридична діяльність. Складено понад 2000 тисячі протоколів, накладено штрафів на загальну суму 5 мільйонів гривень. Притягнуто до адміністративної відповідальності за спроби порушення державного кордону 535 осіб, за порушення прикордонного режиму 850 осіб, порушення правил перебування іноземцями на території України 670 осіб, порушення вїзду виїзду з тимчасово окупованих територій 14 осіб. За злісну непокору притягнуто до адміністративної відповідальності 9 осіб. Щодо проти браконьєрській браконьєрської діяльності, вилучено 12 км сіток та 500 риболовних приладів, вилучено 10 човнів, вилучено також понад 1 тонни водних жилих ресурсів. За порушення правил використання об'єктів хлоринного освіту притягнуто 60 осіб, припинено 90 випадків браконьєрства. Сумма заданного сбитку держави склала понад 111 миллионов гривен. У контролированных прикордонных районах вылечено 3 вовнепальных зброи, 160 набоев, почти 10 килограмм марихуаны, 54,5 тысячи пачек сигарет, понад 2 тонны спирта та иншей алкогольной продукции, 3.500 тысячи литров дизельного палова автомобильной и специальной техники на сумму понад 1 миллион 250 тысяч Гривен. Направлено за підслідністю за компетенцією Державної прикордонної служби 243 повідомлення про виявлені кримінальні правопорушення. Визначені кримінальні правопорушення висвітлено на слайде. Отже, це основні результати нашої оперативно-службової діяльності из мальського прикордонного загону. Готовий відповісти на запитання, якщо є такие.